تبختري ام بندر يا سنا يا جوهره غاليه بالطيب المكسي يا ترحيب يا شيخه بيضيه بنت الغبشية يا بنت شيخ هلا طلت ينصونه. سبعة خمسة خمسة خمسة ترى بندر يا السلفية يا جوهرة غالية بطيب مكسيح يا شيخة البيض يا بنت سب من فعول الطيب والهمه، عبد المجيد الكريم الشامخ الحشمه، من طيب ساسا وباسه عالي القمه، حتى خوانه بالفعل الطيب نخونه، البختر يوم العريس السنافيه، في يوم بندر يلي بالطيب مكسيه، على خوط لا القمر لا طلع يجلد ظلاميه، المجد طايع لامرك وانت قف وله، هبة عليهم ذكر ما شاء الله، والليل نفرح بسعدك الغبشيه يبختر يوم العريس يا الزنا فيه، يا ام بندر يلي بالطيب مكسيه عسى حياتك سعادة يا ديه يا الندرا ولالك هنيه من فرحتك كل خلق الله يلبونه كوميرك صيادك اقزيني يا بنيه البختر يوم العريس يا سنافيه يا ام بندر يلي بطيب مكسيه يا شمعه غاليه بالعز مبنيه قدرات الثمان مجنيح مثل القمر لا طلع يجلى الظلاميه يا بنت الجواد يا مجدن يحيونك. لبختر يوم العريس يا السنا فيه يا بندر يا اللي بالطيب مكسيح لبختر يوم بندر يا يا بنت شهخين هالطلالات ينصونه، المخدر يوم العريس يا السنافيه، يا أم بندر يا اللي بالطيب مكسيه، اللي كسب من فعول الطيب والهمه، عبد المجيد الكريم الشامخ الحشمه، يوم طف ساسه وباسه عالي القمه، حتى خوانه